Доброго дня. Сьогодні я вам розповім про ще одну причину появи води в салоні. Якось зимку на повороті із зустрічної хури влетіло мені у лобове скло льодяна брила. Результат її прильоту ви зараз спостерігаєте. Ну, скло я, звичайно, поміняв, тут без варіантів, але через деякий час, скажімо, через місяців два-три, я відчув, що замокрило під ногами зі сторони переднього пасажира. Щоб роздивитися краще, я вирішив зняти напольне покриття. Отож, спочатку знімаємо бокову пластмасову накладку ліворуч. Вона тримається ось на таких пластмасових фіксаторах. Далі пірнаємо під бардачок і знімаємо ще одну накладку, відкрутивши два пластмасових шурупа. Тут один, ну а тут другий. Далі потрібно зняти пластмасову накладку порога. Він також тримається на фіксаторах, тільки вже металевих. Хоча є один нюанс. Головкою торкс на 20. Нам потрібно відкрутити ось цей от шуруп. Ну а тепер можемо відкинути напольне покриття. Ну, ця картина сама говорить за себе, без зайвих коментарів. Але ж мене цікавить її художник. Причина її виникнення. І основна моя версія причини цього – негерметична установка лобового скла. І я поїхав в майстерню, в якій робили його заміну. І, на велике моє здивування, моя версія не підтвердилась. Справа не в лобовому склі. Воно сиділо герметично. Але причину відразу мені назвати так і не змогли. І тільки після подальшого ретельного обстеження вона була встановлена. Причина виявилась не в лобовому склі, а в невеличких трикутних віконцях, які знаходяться по бокам від лобового скла. А як же так сталося? Раніше ж в салоні було сухо. Очевидно, після удару льодяної брили у лобове скло, в салоні створився тиск і порушилась герметичність бокових маленьких віконець. І після їх перевстановлення ця проблема води в салоні зникла. Успіхів вам у ваших справах! Залишайте здорові!